Tulevaisuudessa ei ole mitenkään järkevää ajatella, että on niin kuin yrittäjiä ja palkansaajia ja työttömiä, vaan näiden lisäksi on kaikenlaisia projektinomadeja ja eläkeläisfreelancereita ja erilaisissa välitiloissa olevia. Eli se ikään kuin monipuolistuu se, että mitä kaikkea työllä tarkoitetaan ja mistä kaikista lähteistä toimeentulo voi tulla. On hyvä tietää nämä niin suuret megatrendit, jotka sitä muuttaa. Just tämä teknologian kehitys on, on yksi. Toisaalta myös siellä on ikääntyvä väestö takana. Myös tämä, että, että, että kun ollaan tota, globaalissa taloudessa, että, että, että Suomi ei ole ikään kuin eristynyt ää, muusta maailmasta. Ja, ja, ja sit, sitten, että, että maailma muuttuu, on ilmastonmuutosta, on tietyllä tavalla vähän tällaista... Niin kuin, Demokratian uudistamista käynnissä. Sen takia tässä työn puhutaan niin paljon tällä, tällä hetkellä, että miten me vastataan ikään kuin semmoiseen teknologian mahdollisesti tuomaan aika suureenkin muutokseen. Ja tietenkin tämä niin kuin saattaa tuntua suhteellisen niin kuin pelottavaltakin muutokselta, että apua, että niin kuin viekö nyt sitten koneet kaikki niin kuin työtehtävät, niin se riippuu aika paljon sitten meistä, että millä tavalla me ikään kuin totta, pystytään muovaamaan meidän työtä, työtä ää, uudestaan. Se on se mun ajatus tai utopia tässä kaikessa, että et ihmiset vois löytää niitä omia tekemisen tapoja. Että täällä voisi syttyä kipinä tai innostus johonkin. Et sen takia me järjestetään esimerkiksi työpajoja vaikka robotiikasta tai koodaamisesta hyvin matalalla kynnyksellä. kaikki nämä meidän palvelut on sellaisia, että kuka vaan voi osallistua. Ne on ilmaisia tai lähes ilmaisia, että otetaan korkeintaan pieni materiaalimaksu. Niin, niin sinne on niin helppo tulla ja löytää jotain uutta tekemistä. Aika monessa tällaista työn tulevaisuutta koskevassa raportissa ää, ajatellaan, että se toimeentulo tulevaisuudessa saattaa tulla hyvinkin niin useasta eri purosta. Eli joko sä teet niin kuin useita ää, eri työtehtävää samaan ää, aikaan, mahdollisesti on niin kuin eri, eri yrityksissä, erilaisissa verkostoissa, töissä, mutta voi olla myös, että et, et tulee vaikka niin, niin, tota, tällaista, niin kuin, Asunnon vuokrauksesta tai joidenkin resurssien jaosta. Tällaisesta saattaa tulla myös, myös ja Aika vahvasti tähän lisää, sisältyy myös tällään, niin ajatusta näköistä perustulosta tai, tai, tai tällaista kansalaispalkasta. Mutta meillä on esimerkiksi me sanamme, on vaikka jotain toimittajia, joilla on joku työpaikka jossain, ja sitten silti sitten siinä varmaan ottaa aina vähän lomaa ja sitten taas tekee joukkorhoitukselle jotain kirjoja, mitä ne haluaa tehdä. No, joukkorahoitus ehkä mahdollistaa myös sellaisen, että kun on joku vapaamuotoinen ryhmä tai joku yksityyppi saa joku idean, niin sit se voi saada joukkorahoituksen rahoituksen siihen aika nopeasti aika helposti, kun sit taas niin perinteisempi teitä menemällä asiat on vähän niin hitaampia. Joo, Space Nation me tuodaan avaruus lähelle kaikkia kuluttajia, tavallisia tallaajia niin sanotusti. Ja meidän yksi pääohjelma on Space Nation astronautti missä kuka tahansa maailmassa, sinä, minä ja muut, niin on mahdollista päästä avaruuteen ensin harjoittelemalla meidän mobiiliaapilla Space Nation ja Sen jälkeen valitaan parhaat kandidaatit sen kautta, niin NASA:n astronautti kanssa treenaamaan vähän lisää ja vähintään yksi lentää per vuosi sitten avaruuteen. No, dead, Jack Schmidt, having a few problems. Me useasti puhutaan ehkä siitä, tu työn tulevaisuudesta ikään kuin se olisi joku asia, joka, joka nyt sitten kukaan vaan ei ikään kuin halua nyt sit paljastaa tarkasti, että mikä se on, Mut siis niin kuin, totuus on, että ei kukaan tiedä tarkkaan, että mitä se tulee olemaan, mutta se niin kuin, tarkoittaa sitä, että me voidaan just, niin kuin, vaikuttaa siihen, että mitä se tulee sitten olemaan. Sen, mut, jotta me voidaan vaikuttaa, niin meidän täytyy ensin kuvitella, että mitä kaikkea se voisi olla se toivottava tulevaisuus myös työn kannalta. Ja si siinä mielessä se on, on oleellista, että, että pohditaan, että mitä kaikkea se niin kuin, minkälaisia töitä tulevaisuudessa voisi olla. Niitä voi pohtia esimerkiksi ajattelemalla sitä, että mitä meidän loppujen lopuksi tarvitsisi ratkaista, minkälaisia tarpeita tulevaisuuden ihmisillä vaikka on. Jos nyt katsoo maailmaa, niin ei meiltä työ lopu. Meillä on paljon ongelmia, viheliäisiä ongelmia, haasteita. Tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että mitä tällainen niin digitalisaatio, eli se, että meillä on ää, tätä automaattista tietojen käsittelyä, ja, ja, ja mistä useasti tekoälinä puhutaan. Ja, ja, ja sitten meillä on tällaisia niin kuin, digitaalisia alustoja, ja sitten meillä on tämmöinen niin verkosto, jonka kautta voidaan, voidaan niin kuin, toimia joukkona. Hei kaikki! Minä olen Kinalainen, ääni naudalia Fivur Pavelussa, voi tilata minuuta, vedellä tuolta videon. Nauhoitan videon maassa kotistudiossa. Eli saada videon kahdessa päivässä ja korkealaatuisena. Muista katsomaan mutkin, mitä nusuttuun takia tulisi tehdä videot. Niin, niin tämä on niin kuin ehkä semmoinen yksi, yksi keskeinen teknologinen uh, uudistus. Se nähdään jo tällä hetkellä, mitä si se, se saattaa tarkoittaa, ellet just tällainen niin saattaa toisaalta Tarkoittaa tätä alustatyötä, oli se sitten ihan tällaista niin sanottua mikrotyötä, eli tällaisia pieniä hanttihommia niin alustojen kautta, tai sitten tällaista niin asiantuntijaverkostoja. Kaikki tällaisia, ja sit toki niin kuin eniten meillä nyt on varmaan niin kuin esikoislevyjä, mitä tehdään. On, se on yksittäinen suuri kategoria meillä. Mutta sitten se antaa myös jotenkin niinku mahdollisuuden tuotteista asioita, joita ennen ei ole tuotteistettu, mutta niinku hyvällä tavalla. Että vaikka nyt joku kuvataide, että jotenkin niinku asioihin, joihin ennen ei voinut kerätä rahaa, niin nyt voi kerätä rahaa. Kiertotalous on yksi semmoinen, niin, niin, tota, mikä ympärille varmasti syntyy aika paljon erilaisia tai on syntynyt jo yrityksiä ja erilaisia tehtäviä. Ehkä yleisesti voisi sanoa, että, että, että niin kun, Sellaiset ammatit, missä sä oot ihmisten kanssa tekemisissä, niin ne tulee korostumaan. Yleinen tietotaito siitä, että miten tietojärjestelmä toimii. Eli ei tee välttämättä sellaisia olettamuksia, että, koska kone kuitenkin on sinällään vähän tämmöinen tyhmä vekoti, mikä tekee vaan mitä ihminen on käskenyt sen tekee. Ja sitten tietenkin tämmönen yleinen ongelmanratkaisukyky on tarpeen. Että jos joku asia tulee ongelmaksi, niin ei laiteta sitä sormea suuhun, vaan mennään Google sen sormen kanssa. No paljon, paljon siis tota, kysytään myös sitä, että mitä pitäisi tulevaisuudessa osata. Siihenkään ei ole sellaista selkeää vastausta. Korostuu sellaiset, mitä kutsutaan vähän niin kuin metataidoiksi. Eli se, että oppii oppimaan, osaa hallita omaa elämäänsä, omaa aikaansa, ää, tietää, että mitenkä voi ikään kuin kehittää itseänsä, ehkä ajattelee oppimista myös laajemmin kuin sitä, että se tapahtuisi vain koulussa, vaan että miten työssä opitaan, miten harrastuksissa opitaan, miten kaveripiirin keskusteluissa voi oppia, miten sitä, että et pysähtyy hetkeksi pohtimaan, että mitä just tuli tehtyä, niin mitä kaikkea siitä, tällaisista voi oppia. No siis odin koko kakkoskerros on semmoinen luovaan tekemiseen tarkoitettu tila, tila, jossa pääsee toteuttamaan erilaisia omia projekteja ja tekemään oppimista. Mutta sen lisäksi mun mielestä kaikki nämä taidot, mitä meillä pääsee kokeilemaan ja harjoittelemaan ihan lapsesta asti ja nuoret omatoimisesti ja ohjaajien kanssa, niin ne tukee niinku niitä taitoja, mitä siinä työelämässä tarvitaan, Et luovuutta, tuommoista niinku ongelmanratkaisukykyä. Ja erilaisia tällaisia niin kuin projektin hallintakykyjä, että saat ihan alusta loppuun asti toteuttaa oman kiinnostavan projektin. Se on sellainen oppi, mitä oikeastaan muualta ei voi saada kuin tällaisesta luovasta tekemisestä. Yksi sellainen kiinnostava taito, mikä on viime aikoina korostunut, on se, että kun me ollaan tällaisen tietotulvan äärellä helposti ja Koetaan myös huonoa oloa sen, sen takia, että on niin kuin some-addiktiota, on nettiriippuvaisuutta ja muuta. Ja meidän aivot ei ikään kuin saa aikaa levätä. Niin voi olla, että tällainen niin kuin tylsyys on tulevaisuudessa merkittävä taito. Se, että sä pystyt niin kuin olemaan, olemaan niin kuin tekemättä mitään. Tylsistyy innolla.